اسٹوڈنٹ آف آزم گیریز اینڈ ون آف دا موسٹ پاپولر اسکولس آئی مین ایٹ گریٹ اور ایک لڑکی کی لائف بہت کمپلیکیٹیڈ ہوتی ہے اور اسپیشلی جو اسپورٹس وومین ہے لائک میں بہت انوالو ہوں مجھے اسپورٹس بہت پسند ہے مجھے ہے میں فٹ بال کھیلتی ہوں میں نیٹ بال کھیلتی ہوں اسکول اسپورٹس میں بھی انوالو ہوں لیکن میں اسکول میں تو کھیل لیتی ہوں اسکول کی سرٹن باؤنڈریز لیکن جب میں گھر جاتی ہوں, میں گھر جا کے لیکن میری فیملی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میری نیبرز ہیں اور جو میری سوسائٹی ممبرز ہیں انہیں وہ میرے اوپر بہت ایشو hmm. بناتے ہیں آئی ڈی کے وائی بٹ دے ڈو میک ایشی اور وہ بہت ایشوز بناتے ہیں ناؤ لیٹ می ٹیل یو ون دی دا آف دا کامپلیکیٹیڈ پارٹس آف مائی لائف کوئی تمیز ہی نہیں ہے کوئی شرم ہی نہیں ہے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلتی ہے شرم نہیں تھی میرے ماں باپ نے تمہیں کچھ بھی سکھایا اگر میں ایک لڑکی ہوں تو کیا میں کھیل نہیں سکتی اگر میں ایک لڑکی ہوں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتی میں لڑکی ہوں میں لڑکوں سے زیادہ مجھے یہ بات بتائی تو بہت ہے میں کیا کروں میں لڑکی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو لڑکوں سے زیادہ پروف کر سکتی ہوں کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا نام زیادہ روشن کر سکتی ہوں آج کل کے لڑکوں سے زیادہ تو بہتر میں ہوں تو پھر یہ سب مجھے بھی